Давай окремо зачепимо ще загалом якби розклад на «Австраліан ну, Опен». Наші, вони хороші, так? вони поки що не фаворити. Кого зараз пророкують на перший «Кранслам» сезону? От. Букмекери, в принципі, практично о, одностайно кажуть, що Джокові чи Федерер, вони будуть змагатися. Вони, скорш за все, потрапляють в фінал. Вони розведені. Роз... Ну, звісно. А, але справа в тому, що… Вони до чвертьфіналів, в принципі, мабуть, будуть... Так, собі грати. Тому що потрапили на них там, дуже цікаві хлопці. У uh, Джоковича був переможець кваліфікації. Це зараз перше коло вони грають. Uh, Федерер... Шкода хлопця, так? Да. Ну, ну це треба ж таку долю собі витягнути. Ну, Стен Ваврінка тягнув. Це ж по традиції переможець минулорічного Australian Open uh, витягає, Доп жеребить. Допоміг. Собі він теж допоміг, хорошо, як от 99-го турка витягнув. Тобто, в принципі, там, ну, як завжди, да, сильні починають практично з найслабшими. І ну, в цьому не буде, мабуть, видовищного тенісу. Проте це дуже добре для цих найслабших, котрі пройшли, вони да, там, зробили м, якийсь ривок, вони там чи потрапили в 116, е, чи е, пройшли кваліфікацію, і вони мають змогу грати з, ну, ну, зараз, можна сказати, з легендами, з найкращими. Тобто, ну для Джоковича і Федерера, я думаю, навіть для Надаля, перше коло, друге коло воно буде не таке цікаве, як для тих, хто на них потрапив. Ну і там у дівчата ще цікавіша інтрига може закрутитися, там фавориток трошки більше, там додаткова інтрига з'явилася у вигляді нашої сусідки. Окрім Сирени і Маші, звісно, Азаренка чомусь букмекери не скидають з рахунків, вони, мабуть, щось знають, але ми теж знаємо, що вона тренувалася, що вона збирається повернутися в еліту, її там 40 з гачком місце не влаштовує. Це тріумфаторка «Астраліан ОПН» 2012-2013 і, звісно, вона не збирається Зупинятися на досягнутому, я так розумію. І чотирнадцятий провальний сезон це не показник для неї і, і для букмекерів, здається. Тобто, подивимося, що там буде. Ну, вона вперше коло починає зі Слон Стівенс, це теж доволі Її маленька сирена називає. Да? Вона така міцна дівчина, і грає теж до переможного. Але в неї зараз також на найкращі часи, тож я думаю, що цей якраз поєдинок азаренко слоан Стівенс буде прекрасним з першого кола, тому що там буде заруба. Ну, і якщо пройде, то вже можна буде говорити, що Азаренко повертається. Ну, Азаренко повертається, коли вона буде стояти з кубком Австралія Нова, І тоді це буде хороша заявка на перемогу далі і на повернення, ну, на крутий камбек в сезон. «Bikiscope. Спортивне відео.